Artean historia ikasi nuen laburtez uneden, eta gero, gradu honen berri izan nuen, historia eta ondarea. Osinte ezgarri iruditu zitzaidan klase prezentzialetara joateko aukera ematen zidalako, praktikak egiteko eta arloaz lehen dik nekiena sakontzeko. Nolabaiteko baiteko erronkare bazen, gradu berri baten lehendabiziko promoziokoa izatea. Klase prezentzialetan nire interes bertzuak dituzten ikasleak ezagutu ditut eta haiengandik ikasteko aukera izan dut. Niretzat bali handia du praktikak egiteko eta dituen itzaldietara joateko aukera izateak. Kontuan hartu historia gizarte zientia bat dela eta gradu honek zeharkako ikuspegia ematen duela. Ez dira letrapuruak, ekonomia, datuen zientzea, ingurune naturala eta horrelako ikasgaiak ere ikasi behar dira. Ez dira erraz-errazak izan niretzat, baino pazientzia izan behar da eta tutoretzetara joan behar denean. Gradu honi eusker euskaraz ikasteko aukera izan dut eta inoiz imaginatuko esnituzkeen lekuak bizitatu eta esagutu ditut, adibidez, Nafarroako errege hartziboa eta arkeologia biltegia. Gainera, espezializatu egin naiz Nafarroako, Antziñako eta Erdiaroko ondarearen titulo berekia eginez. Medicuntza ikastera bekin nuen, lanbideonek ikerketaz gain pazientekin klinika ariitzeko aukera maten didalako. Lehen asmaian asten diguen praktiketaz gain, gizagorputzaren ikuspegeosatu bat lortzari ematen zaion garrantzia gustatu zaiz gehien, bide ematen baitu kasu klinikoetan aplikatzeko. Lehenengo urtea gogor samarra da bai, irakasgaietako lankargandia eta institutu garaiko ikasteko modua aldatu egiten baita. Irakasgaiak onarrezkoak badira ere, praktikan nola aplikatzen diren ulertzea eta zalantzak ikaskide zein irakaslei galdetzea lagungarria izan daiteke. Unibertsiettera iristean, ematen du ezen jen duzula izan, institutuan zenuen tratu urbilea irakasleikin. Hala ere, egia nupen, irakaslekiko zen langilekiko harremana osestua izaten jarraitzen du. Institutu honasin dintzenerako, baneki jentzu zenbilea ikasinei nuela, nahiz eta zehatzmeatzez jakin zertzen. Filosofia eta etika guztuko nituen, eta batez ere, filosofia moralari buruzko ez Gure gizartea nol antolatuak zegoen jakinei nuen eta zerratik. Geroseago titulatzei ubikuitzenen berri izan nuenean, oartu nintzen ea z gaitasunak ikastea, baliagarrei izango zitzai dela edozein lanbidetarako. Amaika gauza guztatzen zizkit karrera honetan, baina bakarra aukeratu behar izango banu, ziurrenik ikasgailen garrantzi izango litzateke. Izan ere, alde batetik zutzen bila dago non lantzen ditugun kontzeptu behienek euren garrentzia duten jendearen bizitzan, eta bestalde enpresa dago, ekonomiaren atal funtsezkoa, eta gizartean aberrastasuna banatzeko tresna nagusia. Ziorrazki, gradu bikoitzek askatzen duten lan erritmora hoitzea da gogorrena, migarri ikasturtetik aurrera batik bat. Ikaskideek elkarri laguntza gomendatzen dizuet, lehian ibili beharrean elkarlanean aritzea. elkarriak punteak ustea eta tarteka non ikasteko biltzea ere. Nupen ikastaren alderik onena da, unibertsitateko ekintzetan partartzeko aukera pila askaintzen dituela. Amas sas bihurterekin seri kasi aukeratu bernuen eta argi nuen ingineritza bat ikasi nahi nuela, baina esnekin zein. Industri ingineritza utatu nuen disiplina asko ditulako eta aukera ematen didalako adar bat baino gehiago ikasteko eta gustoko duan adarrean espezializatzeko. Radu honetan asko ikaz daiteke teknologiari eta industriaren funtzionamenduari buruz eta horregatik uste dut aukera ona dela sektore honetan lan egiteko. Eta gainera zehileko batez atxerrian ikasteko parada ematen du eta esperientzia oso aberrazgarria da hori. Lan asko egin bar da, eta nire uste ez gain ditzeko koska disiplina eta antolaketa ona izatea da. Alde akademikoaz aparte, kirol eta kultur jarduera ugari ezkaintzen du nupeke. Eta halku bat eman gonieken nupen ikasiko dutenei, aprobetsatu bizitzako eta pau, behin bakarrik izaten baita, eta akademikoki eta pertsonalki asteko balio baitu. Dura lagurte, nekazal ingenieritza eta likagaien berrikuntzako gradu bikoitza ikastea erabaki nuen. Hale batetik likagaiak interesetzen zitu eztizki eta gradu honek arlo handiz biltzen diturako. Bertsalde betidanik zientzak interesatu zezkit. Dehien zaidana, ikasen arteko talde giro eta lankidetza da. Eta gure eskola txikia izanik, horretan erraztasun asko ematen ditu. Zaitasun idago kenez, lan egiteko modu ezberdinetara moldatzak ostatu gintzitzaidan. Softwarea akerabiltzera adibidez. Noran nahi ere, pixkanaka-pixkanaka hobetuzioan pixkanaka nahi. Miletako nupen ikastea, esperientzia arras pozitiba izan da. Bindez zora ezagutu dut. Eta orain zentsu guztietan gabuz moldatzeko gaitasun handiago daukat. Gainera Iruña oso hiru hosua da eta zerbitzu handitz ditu.